e o zi importantă. La mulți ani, tuturor ziua năgostiților, avem lume frumoasă care poate să cânte sau să danseze pe una acasă cât voie. Dar să nu uităm și ceva. Cadourile. Toată lumea dă parfumuri. Toată lumea dă și juterii. Toată lumea dă și flori. Cineva nu se gândește că poate să dea un cadou mai frumos decât astea. Ce spuneți? De o pernă, ca să stea pe cap, iubita voastră. O pernă frumoasă, confortabilă dacă există, să o ținem în tot timpul. Sau o pernă mai micuță. Tot e un mesaj mai diferit, așa pot să spun. Tot cu I love you, dar ai o inimioare. și îmi place pe micuță, pentru copii mai mult. Dar îmi place. Avem un pix. Pe pix, ce scrie? Iubire pentru iubirea mea. Crisul este din cauză că așa a fost pe pix. Nu pot să desfac, mai bine să nu vă arăt, vă arăt numai ambalajul. Oh, ia pe jos, pe jos, cu nu ăsta la mine. Deci, așa este, iar acum avem și ceva mai interesant. semne din astfel magnetice. Dacă viața este o ruptă, eu aleg să lupt pentru iubirea noastră. Frumos, nu? Dacă viața ta ar, ar depinde de dragostea pe care ți-o port, ar fi, minu, ar fi minu, nemuritor. Te iubesc. O, romantic, așa cum te scriu, de Și ultima, pentru cea mai bună iubită, adânc e marea cu valuri albastre, iar ochii tăi mari, margini de cer, o muzică a sufletului meu, ador tot ce ating, ador tot ce ești. Acum, ce să mai spun? Cadourile sunt mionate. Nu doar semnele pot fi bune, pot fi bune și orice. Eu am gândit să fie niște ecusoane. Ecusoane de pus la fiert. Îmi plac aceste cadouri de dragoste, pentru pe ziua vă vă că e foarte tare. Avem cum se asta de mai mult timp. Și acesta este un lucru foarte frumos, sper că nu vă supărați, nu prea merge așa de bine. Este un fel de bibelou în care poți să lumineze cât poate. Uite așa poate să lumineze acest tip. Uite că merge. Dacă nu mai mergi, mă prea. Nu roșu ce albastru. Albastru e cerul, roșu De asta, ce ai și doi băieți care sunt împreună unul cu celălalt. Deci, un o și o fată care sunt gostiți tot cu I love you. Și cu siguranță azi ne bucurăm noi de geană gostiților. Să vă iubiți cât mai mult. Pa, dar nu -am, am trebuit, nu a trebuit încă, am am Cadouri am. Ați văzut. și ne de lângă mine. E invizibilă. Nu mi a spus încă dacă le place, le place sau nu acest cadou. Voi vedea eu ce se întâmplă dacă mai merg sau nu la vânătoarea de femei. PA! pa m-am auzit destul.